Băi, Hristos a înviat tuturor, adică eu practic, da, hai că m-am plâțit și eu de gluma asta. Ce faceți băi, cum ați petrecut de Paște? Eu practic acum fac un jurnal de călătorie în timp, încă nu-i paște la mine, e sâmbătă și m-am gândit să vă scot la o micuță plimbare, că tot n-am mai făcut un vlog de mult. Băie, am văzut o reclamă la scaunul roțile, Vai de capul Vai meu. De de pula, Und de unde ai văzut pe telefon? Nu, acolo pe dreapta. ați intrebat vreodată cât de norocos pot să fiu, plec și o în vacanță și ghiciți ce? Accident în față, cine știe cât de lungă o fi coloana asta, probabil îl în Bulgaria. Rezultatul unui accident, a trebuit să ne întoarcem. Deci ca idee, noi voiam să ne oprim la Undita Mailacu să tracem niște cadre mișto, dar din cauza accidentului ăla, drumul blocat și a trebuit să ne întoarcem, dar mai avem o locație unde mergem, sperăm să ajungem cu bine până acolo, că se cam vede cum se zvruncină mașina de la, de la gropile astea La anul facem 15 ani de membri UE Și avem drumurile astea, mai ceva ca nevul mediu aproape like, like, Tavarăși, bun venit în Giurgiu M Am albă, pe care pentru Nu știu Cum ziceam adineauri Bun venit în Giurgiu. Poate îl găsim și pe Imogen. Bă, ce drept orașul ăsta pare destul de fain. Adică a risit foarte mult verde, nu vă gândiți la prostii. Păi știi ceva, m-am răzgândit. Nu prea mai îmi place în Giurgiu. When a minute, ce scrie acolo? Nu vă futeți aici. Băieți, treaba e că eu vreau să mă mut. Mi-am luat aici Gheozdanu cu mine, mi-am luat, mi-am făcut bagajele, practic doar două sticle de bere. Ăsta e strictul meu necesar. Am de gând să mă mut aici pe suport că doar atât am permis să locuiesc eu. Asta e singura chirie pe care mi-o pot permite din banii din YouTube. Stau și mă gandesc cum ar fi să filmez chiar acum o sinucidere să se arunci unul după pod acolo. Din păcate avem aici clasicele gunoaie în România, însă măcar am ajuns aici la Dunare Mă rog, ăsta e un braț mai mic că ajungem și la Dunărea Mare. Să vă dau un sfat, când plecați undeva, oriunde în țară sau în altă parte a lumii, și călătorești și vă plimbați undeva admirați peisajul. Și nu mă refer doar la natură și la gunoaie, mă refer și la inscripțiile pe care le lasă oamenii pe pereți. Avem aici viitoarele expresii din folclor, precum uh, Sugiu Aurel. hai că nici nu m-am pierdut de grup acum și m-am apucat să, să filmez pe aici. nu no, cred că am așa început toate filmele de groază. eh, măcar nu e noapte. Cum ar fi să să acum din boschetii ăștia așa o haită de câini. Sau niște șerpoi de aia mari. Ma si gândeam unde de nai, am pierdut posta, dar erau aici. Un lucru am de spus despre locul ăsta. De-a dreptul superb. Atât n-a multe insecte. și șerpi. Dar este e ok. Aici unde stau eu e România, și în partea aia, acolo unde e Portoola e Bulgaria. Ghishuperca cei. Urme de biscrați. Că tot am clipul ăla cu corcodușe verzi. Băgăm prima corcodușe verde pe anul asta. O ștergem, o stelgem pe tricoul, transpirat că e sănătate curată. Nu ne-am neam să troc, am văzut Dunărea, am plecat spre mașină, dar totuși n-am uitat de obiectivul pentru care am venit aici, anume să ne suim pe pod. Hai că ne-am suim și pe pod, nici nu era un ene pe acolo de la poliție care se uita ură la noi. Bă, am vrut să ne suim pe pod, dar era un ene ce se uita urât la noi undeva pe sus pe acolo și ne-am lăsat pe Gubaș. Acum vedem unde dracului plecăm că nu mai putem de cald aici. Yeah, we will keep on